Одна із тих, хто з'їжджає з гірки – 61-річна Олена Стручок. Жінка розповідає, важко було наважитися на перший спуск. «В дитинстві ми кожен раз каталися, у нас така була довга-довга гірка. Я жила в центрі, там ми від, від молочного магазину аж до піцерії теперішньої, старої. Така довга-довга гірка. А зараз це перший раз за багато років дуже». З'їжджають жінки на сноутюбах. Це надувні санки. «Професійний тюб прокатний, як у нього пластикове дно, тут ПВХ-матеріал дуже міцний, всередині надувна камера, шворка, за яку тягнемо тюб вперед-наверх, і дві ручки, за які тримаємося, коли спускаємося вниз». Інструктор допомагає спуститися Світлані Шкварко. По-перше, настрій піднімається, адреналін зростає і взагалі жити хочеться далі, хоч ми і на пенсії. 65-річна Ольга Заблоцька нас на сноутюбі катається вперше. Каже, завдяки цьому згадала своє дитинство. Жила в селі і брали сани великі і от отак каталися. Це от, от з'їхала раз, ну це враження не передати. Каталися жінки близько години за цей час, кожна з них мала можливість спуститися 10 разів. Журналісти також спробували. поїхали? Так. Центр вдруге організовує такі катання для пенсіонерів, розповіла завідувачка денного відділення цього центру Світлана Чайківська. Мирослава Західна, Оксана Галіяш, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.